Кожного дня ми вирішуємо, куди і як краще інвестувати свій час, сили і гроші. І те, як ми це робимо, визначає якість самого нашого життя. У світі багато людей стають мільйонерами, однак лише 10% з них здатні зберегти свої надбання протягом усього життя. Тому розпоряджання грошима не менш важливий навик, аніж уміння їх заробляти. Яскравим прикладом такого економічного фіаско може служити історія Наталії Мухамедзян. У 2001 році жителям Уфи Наталії Рустаму Мухамедзян посміхнулася вдача. Вони стали переможцями лотереї бінго-шоу. Подружня пара перебувала в скрутному становищі через те, що ніхто з них не працював і білет був куплений на останні гроші. Доля вирішила дати їм шанс у вигляді 29 мільйонів рублів. І здавалося люди, які харчувалися водою-хлібом у старезній квартирі з двома дітьми, повинні використати такий шанс по максимуму. Доля вибрала їх, але вони її проігнорували. Пара купила дві квартири у Москві, два Жигулі і <газель> Це були єдині правильні рішення у їх житті, які їм порекомендував фінансовий аналітик лотерейної компанії. І після прийняття яких жінка та чоловік взялися безцеремонно і тупо тринкати гроші. Що ж, напевно, все так і заведено на болотах. Вони могли харчуватися якісними, дорогими продуктами, однак травилися паленою горілкою з дешевими пельменями. Так, Саша, ну що ти, налий мене, щоб мені все одно не було? А частину вирішу довелося віддати місцевому ОПГ за кришу, іншу частину державному ОПГ як податок. Мало помалу багатство перейшло у банкрутство. Весною 2003 року одна з квартих квартир Подружжя згоріла, забравши з собою всі пожитки разом із часткою вирошу. Реста грошей, що залишилися після пожежі, пішли на погашення боргів. На даний момент подружжя у розводі, Наталія живе у грязюці і бідності, а Рустамчик з двома синами волочить існування в Уфі. Їх виріш, як і їхнє життя, повністю розбитий у суворий менталітет та фінансову безграмотність. Кожен з нас в якійсь мірі Наталія, Мухамедзян, ми витрачаємо гроші, абсолютно не розуміючи, що з цього допоможе стати нам щасливими. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Оглядаючись на болючу історію існування фіатних грошей, кредити, кризу, інфляцію. Та наглядно, пожинаючи плоди цієї системи сьогодні, ми починаємо розуміти реальну небезпеку банкнот. В будь-який момент гроші у твоїй кишені можуть перетворитися в кольорові папірчики. Прикладом такого чарівного перетворення насолоджується Венесуела. Венесуела, в який країн, в який гроші в фаху, -бі -бі. де Венезуела. Найбагатша у світі нафтою країна. Життя у цій резиденції було, м'яко кажучи, несолодким, але цього року стало просто нестерпним. Інфляція національної валюти сягнула сотні тисяч разів. Товари там міняють на вагу. Фантиків в буквальному сенсі. Бретонгутська та ямайська фінансові системи нав'язала світову залежність країн від кредитів та інфляцію, що в майбутньому обов'язково погублять нас. Але є дещо, що не піддається інфляції. Це золото. Золото – це один з небагатьох універсальних, обмінних ресурсів нашої планети, який володіє імунітетом до інфляції, а аналізуючи графік реальної вартості золота у натуральному вираженні протягом останніх 100 років, ми можемо зрозуміти, що вартість золота поступово збільшується. Одного дня видобуток золота на нашій планеті повністю припиниться і єдиним можливим місцем для його отримання буде космос. Тому цей унікальний метал, в прямому розумінні, коштуватиме космічних цін. За часів царювання Присидської імперії людське населення Землі складало 500 мільйонів осіб. ХХ століття дарувало нам 2 мільярди. Тепер нас по офіційним даним ООН 9 мільярдів. Усі ми потребуємо їжу, воду і головне домівку. При зростаючій тенденції народжуваності людей усі ці потреби будуть тільки дорожчати. Конкуренція і попит породжують високу ціну. Власна територія буде реальним дефіцитом. Колись хитрі американці купили землю в дурних індійців за 20 доларів. Тепер ця земля називається Манхеттен, де одна з найдорожчих ділянок світу. Власна земельна ділянка, дім, квартира – це ресурс прямого фізичного вираження людської праці. Цей ресурс буде у власності доти, поки він фізично може існувати, на нього не впливає інфляція, а попит буде лише рости. Крім того, квартира, дім, земля можуть стати непоганим та надійним джерелом пасивного заробітку у вигляді здачі їх в оренду. Не будь індійцем, цінуй та інвестуй в свою землю, не продай її. Вона найкраща у світі і вона твоя по праву народження. Людина – найцінніший ресурс у всьому світі. Найкраща інвестиція – це інвестиція у себе. Вот Навчання, нові навички, перемоги, творчість є безцінним життєвим досвідом. Розвиваючи себе, ми можемо досягти будь-чого. Сім'я – найважливіший ресурс у всьому світі. У кожного з нас є батьки, родичі, друзі. Ми можемо багато чого досягти у житті, але без цих людей ми не досягнемо головного, ми не досягнемо щастя. Я не з такої сім'ї, як други. Я із багатої. Що ж, я дякую за увагу, для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково. Підписуйся на мій канал, якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково став лайк. І напиши в коментарях, що для тебе є найціннішим. І наостанок пам'ятай, кожен з нас це унікальна людина, що живе на унікальній планеті. Цінуй це, поки у тебе є час.